هذه الابيات مهدى من ام الخريج معاذ. في العالي راسك ارتفع والفخر حان يوم التخرج لك نصوغ الجزالي مبروك يا معاذ يا فخر الازمان اسمك تعلى في اسم المجد علي. غبرت واشتقت والصعب لك لان حققت اماني فيصل خير ميدان خرجت منها ونلت اسمى المعالي، ضابط تميزت بكفاءة واتقان، في فيصل الجو يا نجمك يلالي، في فيصل الجو يا نجمك يلالي، يدريت التعنا وصرت للمجد عنوان، ضابط ويا الهمة ملك مثالي، نفخر بكون ثرث سماوري واليوم فرحتنا تفوق الخيالي، وادعي عسى ابوك بجنات رضوان، يرحم خلق البشر خير والي، يرحم خلق البشر خير والي، وبوك عبد الكريم بالعز لهشان كان الكريم الشموى في الفعالي، راعي المفلم انت مثل تاريخ اول وتالي امك ودعت رب الاكوان اجعل حياتك فرحه وطير بفالي في ساعة الفسعة نعم الرجال لكبارك لك أبيات وألحان مضمونها مليون مبروك يا غالي وأحلى التهاني ما أمل مزني هتان من الخوات الشامخات العوالي مبروك يا معاذ والكل فرحان دامت مسراتك يا وافي الخصالي I'm so hard to